للتوسل بالاموال لا. لان كنا كنا سمعنا كنا سمعنا من من حد حد مسموع الكلمه قوي جدا ان ده في اختلاف فقهي في الامر ده ان انا يعني في اختلاف ان انا ممكن اتوسل بالأموات ولا لا فبس هل الامر ده فعلا في اختلاف اختلاف وهل ده متعلق بالفقه ولا متعلق بالعقيده بعد والذي الله تبارك وتعالى انه امر متعلق بالعقيده ولا يجوز لاحد ان يتوسل بالاموات وانما يجب ان يتوسل الى الله تبارك وتعالى بايمانه بالله عز وجل وباتباعه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وبعمله الصالح وبعمله الصالح فحبك لله وايمانك بالله وحبك لرسول الله وايمانك برسول الله ومحافظتك على الصلوات وبرك لوالديك الى اخره كما هو ثابت في الصحيحين في حديث الغار في حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار توسل كل واحد منهم إلى الله تبارك وتعالى بصالح عمله بصالح عمله فتوسل الأول ببره بوالديه والثاني توسل إلى الله بتعففه عن الزنا بابنة عمه والثالث توسل إلى الله بأمانته وحرصه وحفظه لأجر الأجير فتوصل إلى الله عز وجل بعمل مشروع لكن لا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بولي من الأولياء وإنما علم نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الاقلام وجفت صحف واعلم بان الضر والنفع بيد الله جل وعلا واعلم بانه لا يجوز ان تصرف اي صوره من صور العباده الا الله وحده بلا منازع او شريك قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا من المسلمين وليس من محبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ننسب ما لله من خصائص لنبينا عليه الصلاه والسلام، ليس هذا من باب الحب يا احبابي وانما باب الحب لله وباب الحب لرسول الله ان ننسب ما لله لله وان ننسب ما لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال تعالى وان يمسسك الله بضد فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بل قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح لغير الله فقد أشرك وقال من نذر لغير الله فقد أشرك إلى آخر هذه المناهي النبوية فالتوسل لا يكون إلا بالعمل الصالح ولا ينبغي أن يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بولي من الأولياء وإنما توسل إلى الله تبارك وتعالى وسل الله جل وعلا وحده بلا واسطة وبلا منازع وبلا شريك وتوسل اليه بصالح العمل وهذا معتقد اهل السنه والجماعه وهو باب من ابواب الاعتقاد وليس بابا خلافيا من ابواب الفقه والله سبحانه وتعالى اسال ان نرزقنا واياكم التوحيد وان وإياكم الاخلاص لكنني اود ان انبه على جزئيه مهمه جدا انبه شبابنا وطلابنا واحبابنا يعني الا ينبغي إذا أردنا أن نعلم الناس هذا المعتقد لا ينبغي أن أن نعلم الناس بشيء من الكبر ولا بشيء من الاستعلاء ولا بشيء من العجب ولا بشيء من الغرور، وإنما يجب أن نؤصل هذا المعتقد بحب بحب ليس على سبيل التحدي وليس على سبيل الازدراء والاحتقار، وإنما الناس أنا أدين لا بأن الناس الآن في أمس الحاجة إلى صدر رحب وإلى كلمة رقيقة مهذبة جميلة، إن الناس تحتاج إلى صدر يسع أخطاءهم ويسع جهلهم ولا ينبغي على الإطلاق يا إخوة يعني أن نسقط الحكم بالتكفير على الناس ولا بالتفسيق ولا بالتبديع لمجرد ان يسقط المسلم في قوله كفر او في فعله كفر ففرق بين الحكم على الاطلاق وبين الحكم على التعيين وفرق بين ان اكفر انسانا ان وقع في فعل الكفر او قال قوله الكفر على الاطلاق وبين ان احكم على قوله او فعله بالكفر يعني قد يقول الانسان قوله كفر لكن ليس من حق ان اسقط عليه الحكم بالتكفير وقد يفعل الانسان فعل لا تكفر لكن ليس من حق ان اسقط عليه الحكم بالتكفير لأن ان بعض شبابنا وبعض احبابنا يتصرع في ذلك بل يجب علينا ان نفرق بين الحكم على الاطلاق فنحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة اما الحكم على التعيين فلا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع حتى لا نكفر من لا ينبغي ان نكفر وحتى لا نفسق او نبدع من لا ينبغي ان نفسق او يبدع وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ومن اجمل ما قرأ لشيخ سالم لتامية أنه قال فرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة فلا ينبغي أن يتسرع شاب من شبابنا ويقول أقمت الحجة على فلان لكن فلان لم يفهم الحجة ففرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقناكم التوحيد الخالص وأن يردنا إلى التوحيد بصفائه وشموله وكماله رد جميل إنه لذلك مولى